Бо від смерти перейшов у життя. Істинно істинно кажу вам: надходить час, ба вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити, бо він є син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах.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 Стоїмо перед юдеями, перед світом, який запитує також нас, учнів Ісуса, якими ми є учнями. Тобто, яка є якість нашого життя. І Євангеліє сьогодні нам підказує деякі важливі моменти нашого духовного розвитку, нашого крокування, свідомого крокування за, за Воскреслим Господом. На початку Євангелія ми чуємо слова, яких Ісус запрошує нас слухати, тобто будувати наше життя у розмові з Ним і у слуханні Його слова, у слуханні Його натхнень, у слуханні того, що Він промовляє до кожного з нас особисто. І другий момент цього духовного розвитку, як чуємо сьогодні в Євангелії, Починається від того, що скоро слухаємо Ісуса. Слухаємо Його як того, хто об'являє нам волю Отця, хто відкриває перед нами обличчя Отця і дає нам відчути себе улюбленими дітьми Божими. І наступний момент, як чуємо у сьогоднішньому Євангелії, важливість слова Ісуса – Слухаючи Його слова, ніколи не залишаємося такими самими, слухаючи їх у вірі. Це не є просто інформація, яку ми приймаємо, але слухати Його слова означає впустити Його до нашого життя. І тому це слово або нас оживляє, або відкидаючи це слово, ми далі продовжуємо жити, але не наче ті, які є померлими. І на завершення, в сьогоднішньому Євангелії Ісус ще відкриває раз свої наміри. Чому проголошує Євангелію, чому проповідує? Тому що показує і об'являє волю Отця. Єдине бажання нашого Господа є, щоб ми торкнулися і побачили Отця. Господи Ісусе, навчи нас іти за Тобою, прославляючи і величаючи Твоє ім'я, Навчи нас слухати Твоє Слово і ним оживати. Освіти Твоїм Словом наше життя, і нашу, і твоє, а Твоєю присутністю додай нам відваги. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.